یہاں لے کے نظر حد تک بھی لوگ بیٹھے ہو نا ڈوبے ہوئے لوگوں سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پتر وہ چیز وہ سب اپنے اندر پیدا کرنے کے وہ تقیق رقیق امیق فہیم فکیر ڈیپتھ اور پروفنڈی پیدا کرنے کے اپنے آپ کو وہ پہاڑ بنانے کے لیے یہ کریکولم جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہوگا ہمارا کریکولم سن اللہ دیتا ہے انسان کو نصاف امام بننے کا لیڈر بننے کا نصاف ہم دیتے ہیں ہمارا رب دیتا ہے انسان کو وجال ہم بناتے ہیں ایک عام انسان کو پتلی ٹانگوں پہ کھڑا ہونے والا کھولے انسانو انسان و ضعیف مین ہم بناتے ہیں اس کو امام لیڈر یخون ابھی ہمارے نام ایسا انٹیگریٹڈ ہوگا وہ بات منہ سے کر رہا ہوگا میکنزم اوپر سے چل رہا ہوگا مغلوبیت मगरू, اور مروبیت کے جنگل کا شیر کرتا ہے وہ چیزیں اللہ کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے دیکھ کہاں کھڑا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی پٹے کو پٹھے کو قائل کرنے کے لیے بنتی ہی اس تکلیف کے بعد آج ہمارے معاشرے میں جو نئی ہے اس پولرائزیشن کے اندر پہلا لمبا صبر نہیں نفس, اپنے نفس کو روکنے کی طاقت نہیں ہو جس نفس کو چڑھتی ہے اور تاریخ رقم اور دشمن تیرا لکھ رہا ہوگا اور بول اور نکال اپنے اندر کا گند تجھے مارنے کا سرٹیفکیٹ تیرے ہاتھ سے ملے گا جنہوں نے دنیا فتح کی ہوتی ہے نا بیٹا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا. بند ہوتے ہیں ناؤن کی کمپوزیشن سے بچانے کا تیری اوقات کیا تیرے جملوں کے اندر لفاظی سے تیری اوقات نکالنے کا لوگ تیرے انٹروڈکشن میں تم نے پہلے انٹروڈکشن دیا نا اپنا یہاں پر سنبھالنے کے لیے ہم نے دوسری چیز نکالی ہے نکال تمہارا دشمن گرانے والے لوگ بیٹھے تھے لکھ رہے ہوں گے کچا ہے کیا مارن کا شوق ہے گا انگریزی میں کیا کہتے ہیں لگا فریڈم آف ایکسپریشن چیئروں کے اوپر لکھا ہوا بیل ادھر سے مارو اللہ کہتا ہے زندگی میں قیادت اور لیڈرشپ خاموشیا اولادوں کو کنٹرول کرنے کا سفر خاموشیاں لوگ ہمارا قد نہیں سمجھ سکتے اپنا قد سمجھانے تک کا سبر خوف پکڑو گے امید نکل جائے گا امید تھامنے کا سفر مجمے کو اپنا قد سمجھانے کا خبر اپنے وقت آنے تک کا سبر وقت کو وقت دینے کا سبر جرت دکھانے کا خبر زبان روکنے کا خبر تمسپ کرنے کا خبر ابھی مت نہیں بنتا جواب دینے کا سبر کتاب اور یہ دونوں اپنے خلاف اٹھانے کا سکھر گمنام ہو جانے گمنام ہو جانے کا, سبر، ہو جانے کا سبر، حق کے رستے پہ قربان ہو جانے کا خاموشی جتنا تیرا منہ چل رہا ہے ترازو میں تول لے اتنا وزن کم ہوگا جتنی خاموشیاں ترازو خود بھاری ہو جائے گا ٹپگے گی اور منہ جتنا بند ہوگا وزن اتنا ہوگا تیری بات میں تاثر اور منہ جتنا چلے گا اور آنکھ ادھر ادھر ہوگی اتنا ہی کچا اور کمزور ہوگا تم معاشرے کے اندر بڑے لوگوں کو دو منٹ لگیں گے اوقات جاننے کے لیے انسان کے لیے اس کا مبلگ علم کتنا ہے دو منٹ لگتے ہیں پتا چل رہا ہے چائے پلائیں گے تجھے اچھی والی لوگ کیوں سنیں گے تجھے کیوں سنیں گے لوگ سننا تب ہوتا ہے سننا شروع کرے گا اپنے من کی سن اپنے رب کی سن چھوڑ دے لائن چلا جائے یہ رنگینیا تم نام کر اپنے آبوں. لوٹا اٹھا جا کے استاد کا ختم کر دے اپنے اندر کے کبڑ کے بدن چاہیے تجھے تاثیر چاہیے تجھے نے اپنے آپ سے ہجرت نہ کرنی پڑی انسان وہ دن فون بات چال کر لینا لیکچر ہو رہا ہے کتاب ہوتا ہے صبر روک کے رکھ بڑے بیٹھے ہوئے بات روک کے رکھ ابھی میرا وقت روک کے رکھ ان کی منزلیں پوری ہو جائیں پھر ہماری باری یوسف علیہ, علیہ السلام کا بیٹھ گھر میں بیٹھا مچھلی کے پیٹ میں چپ ہیں اندر ہاتھ چل رہی ہیں